fericire mare în familia regal britanic. Sora ducesei de Cambridge este un este fericire mare în familia regal din Marea Britanie. Asta după ce s-a aflat ce soara lui Kate Middleton, Pipa Middleton este un Pipa le a spus apropiailor despre sarcinduc după ce a făcut ecografia de 12 sepetămâni, informează Sun. Pipa Midleton este cesetorit cu omul de afaceri James Matthews din luna mai 2017. Cunoscut mai mult ca personalitate monden decât ca autoare și jurnalist. Pipa Midleton s-a făcut remarcat în 2011, la nunta surorii sale, Kate Midleton, 35, cu cuprinului Liam, devenind haimoas peste noapte datorită în posteriorului său obraznic. De atunci, ea a devenit un punct de interes major pentru presa britanică nu numai, astfel încât nu e de mirare ce paparazzi sunt mereu pe urmele sale. Drept urmare, în ultima vreme, au început să se întrească tirile despre o posibil sarcina Pipei.